בכנסת היוצאת העבירה מרץ עשרות חוקים בתחומי החברה, מגדר וזכויות האדם, הנוגעים לחיים של כל אחד ואחד מאיתנו. כל זה עם שלושה חברי כנסת בלבד. תערו לעצמכם מה נעשה עם עשרה כנסת. מרץ, הכל שלך בטוח.